Питання наступне. Чи варто розглядати промислові ПВХ-мембрани для даху в індивідуальному будівниці? А Іван, це не має значення. Якщо по естетиці вам це підходить, то, будь ласка, яка різниця? Дах із дах, дощ однаковий йому по барабану на який дах капати. Де вода буде текти, то немає ніякої різниці.